Claus Iohannis, recompensat cu un nou premiu prestigios, a întrit independenta justiei, statul de drept și democraia. Predintele Claus Iohannis va fi recompensat, pentru activitatea sa, cu un nou premiu de renume. Pe în premiu, el va primi o sumă de bani, de locnic, mic, 10.000 de euro. Iohannis va primi, în vara acestui an, premiul Fran Josef Strauss din partea funda ei Hans Seidel, afiliat partidului Uniunea Kretin Social Xud, din Bavaria. Consiliul fundaiei Hans Seidel a luat în unanimitate decizia ca premiul de anul acesta să-i fie acordat președintelui României, Klaus Iohannis, relatează Eben Virgis Cu Premiul Fran Joseph Strauss-Sonorme, un om de stat care a susținut încă de la început lupta împotriva corupiei. Ceea ce a întrit independena justiției a întrit statul de drept și democraia în România, a declarat preedinta funda fundaiei, Ursula Menle, citat de Sieben Ceremonia de decernare a premiului a fost programat pe 2 iunie 2018, într-o biserică din Minchen, alerheiligen Holfo Hofkirche. Premiul de cernat preedintelui României este în site-ul de 10.000 de euro, scrie turnul sfatului Ro. Laudată va fi citit de Barbara Stam președintele Parlamentului din Bavaria, iar printre ce invitați se vorbească despre Klaus Iohannis este iprezidentele ex Horst Seehofer, cel care ocupi funcția de ministru federal al afacerilor interne din Germania. Premiul Fran Josef Strauss al fundaiei de la început a fi decernat din 1996 unor personalități care s-au făcut remarcate în politic, afaceri, societate și cultură, care promovează pacea, libertatea, respectarea legii și democrația. În trecut acest premiu a mai fost decernat unor personalitii precum fostul cancelar Helmut Koch, fostul premier al Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, actualul preedinte al Comisiei Europene, dar și fostului preedinte al SUA, George Bush. Fran-Joseph Strauss, 1915-1988. Este recunoscut drept politicianul care din diferite pozii ocupate la nivelul landului Bavaria sau al statului german a transformat Bavaria dintr-o regiune preponderent agrară într-una puternic industrializată, printre cele mai bogate regiuni ale Germaniei.